Victor Ponta îi răspunde lui Adrian Nestase, Crin Antonescu a anunat public exact asta a făcut. Postul premier Adrian Nestase că în anul 2012, când Jose Manuel Barroso i-a dat celebralist cu 11 puncte premierului Victor Ponta i-ar fi interzis să fac graieri individuale. Ponta explic ce a avut o astfel de solicitare din partea lui Barroso, dar precizează ce această cerere era cetră pregintele interimar, Grin Antonescu, cel care a promis public ce nu va face braier cât timp în locul lui Traian Besescu, suspendat la acel moment. Raportul MCV era planificat să apar pe 16 noiembrie 2012 înaintea parlamentarelor. A sub se explic dosarele din zona PSD-ului care se inflameze opinia public. Jos Manuel Barroso i-a dat lui Ponta o listă prin care îi erau interzise gracierile individuale. José Manuel Barroso, de de anticorupție, subliniere, i s-a dus la o bancă de investiții care a creat o geremat de nenorocire. Aici au fost interesele lui Besescu, ale celor din servicii. S-au ajuns la sentințe prin utilizarea unor complete de execuție. Judectorii din complete erau pus sub liniereii de Traian Vesescu, a acuzat Nestase. Victor Ponta a declarat, pentru stirii pe surse. R. Ce acest subiect al graierilor individuale a fost lemurit public de preedintele interimar de atunci, Crin Antonescu. Domnul Adrian Nasta se stie ca gratierea individuală se acorda de către președinte primul ministru sau Guvernul nu au niciun rol. A existat într-adevar o solicitare din partea Comisiei Europene ca în perioada în care Baseescu a fost suspendat sa nu se acorde gratieri individuale pentru ca s-a spus la Bruxelles de către oamenii lui Baseescu că acesta era adevăratul motiv al suspendării. Crin Antonescu a anuntat si public ca nu va face gratier cat este interimar și si exact asta a făcut, a spus Victor Ponta, pentru stirii pe surse.